I'm sorry. بعدما أسدل الستار على كأس أمم إفريقيا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا التصنيف الشهري لشهر فبراير للمنتخبات، وفي هذا التصنيف استطاع المنتخب المصري القفز 11 مركزا عالميا، وفيما يخص التصنيف العالمي للمنتخبات العربية فجاء على الشكل التالي، المرتبة الأولى للمنتخب المغربي يليه المنتخب المصري، بينما تراجع المنتخب التونسي إلى المرتبة الثالثة، كما تراجع المنتخب الجزائري إلى المرتبة الرابعة، بينما استقر المنتخب القطري في المرتبة الخامسة. محل المنتخب السعودي في المرتبه السادسه متبوعا بالامارات في المرتبه السابعه ثم العراق في المرتبه الثامنه يليه المنتخب العماني في المرتبه التاسعه ثم منتخب البحرين في المرتبه العاشره